Takže ahoj lidi, tady je zase Ondra z kanálu Ondra, teď je tady ta avizovaná úprava nebo neúprava, předělávka nebo výroba mezi kusů, mezi traktůrek Hecht a nářadí z Vary, z malý techniky Vary. Jsem vyráběl ten mezikus. Je to jednoduchý, protože já mám půčený nastavovací těleso i pluh od kamaráda. Mám to půčený dlouhodobě, ale mohl jsem to udělat tak, že bych převrtal tu díru a zkrátil vlastně, zmenšil to, v podstatě upravil to nastavovací těleso, aby mi pasovalo do hechtu. To by znamenalo. Kvary používá čep nebo svorník průměru 16 a já bych musel převrtat to nastavovací těleso na průměr 18. Tím pádem bych mu to těleso zničil a on už by ho nemohl použít zpátky k ty svý varině. Další věc, proč to dělat, je, že pokud si uděláte tento mezikus, tak už žádné další zařízení nebo příslušenství, které je původně kvary, nebudete muset nikdy předělávat zároveň pokud vás to přestane bavit, tak to zařízení nebo nářadí zase můžete prodat tak, jak bylo určený kvary bez poškození. A co ještě dál? Vejška, vejška závěsu u vary je 34 cm od země. Vlastně ta spodní na toho závěsu to všechno ukážu. U hechtu je to 38 cm. Jo, takže pak by... Byl problém, i kdyby se to upravilo s nastavením toho pluhu s vejškou záběru. Jo, ten traktor by byl v poměrně velkém úhlu. Jo, museli byste ho sklopit proti zemi, aby ten pluh měl záběr. Takže já teď už si to ukážem. Takže jdeme na to. Uh, Tohle je spojovací zařízení HECHT. A rozteč toho spojovacího zařízení, nebo vlastně šířka nebo výška, otvor, průměr je 60 mm. U vary, u vary je to 70 mm. To znamená, ta úprava by byla převrtat nastavovací tělesovary na 16 kus plus ho odřezat na, na tu vejšku těch 60. To já jsem právě dělat nechtěl a nemohl. Takže pocuť, pocuť po tuhle spodní hranu toho závěsu to má hecht 38 cm od země a vary to má po tu spodní hranu 34 cm. Takže já jsem v podstatě vyrobil tenhle ten kousek, kde to tam bude i vidět a funguje to takhle. Jo, takže jednoduchý jako facka. Co je potřeba ještě u hechtu udělat? Hecht, aby zesílil to spojovací zařízení, tak tady má dvě destičky ty destičky úplně přesně nesedějí, tak jak jim to vypadlo z lisu, tak to nechali být. Takže já jsem musel tu spodní hranu zabrousit, aby mi to pasovalo vlastně proti tyhle tý hraně, aby to sedělo. Jo, takže já když to tam teď připojím, tak nemusím tady řešit žádné nastavovací šrouby, abych to, abych to vyrovnal. Tady mám ten zápoják, který bude použitej pro připojení zařízení zvary. Ten jsem koupil jako hotový kus, tuším, že za 350 korun. A já ho tady budu muset ufiknout z něho tuhle tu část a přijde tam přivařit tenhle váleček, který bude pasovat do hechta. Jo, tady je přímo i vidět, že v podstatě hecht má ten svorník nebo to spojovací zařízení menší. Než vary. Jo, vary má 16 čep nebo 16 svorník. Hecht má průměr 18. Takže já tohle uřežu, přivařím sem tenhle mezikusa nebo mezikus tuhle, tu, tuhle spojovací část, ten svorník, nebo čep, díru pro čep. No a si vyzkoušíme to. Máme obroušenou. A spodní hrana závěsu u hechtu, tahle, tak je 38 cm od roviny, od země. Vary to má 34 cm. Takže to znamená že já budu muset tohle poslat dolů. Jo, rozdíl mezi tímhle a tímhle, mezi těmhle dvouma hranem, musí být 4 cm. Tím já se dostanu na tu vešku 34 cm, kterou má vary. Tak a my se jdeme svářet. Jo, pokud se to všechno povede, tak já Nebudu muset řešit žádný, žádný vymezení tady šroubama. Kde si to dorovnám proti tomu závěsu. Když to všechno klapne, mělo by to přesně vít, že to tam jenom nasadím. A bude to, bude to tak fungovat. Takže jdeme svářet. Takže přátelé, já mám svářeno už jenom zabrousit. Každá ta vrstva, když se udělá jedna ta jedna ta housenka tak je potřeba vzít rozbrušovačku a maličko ten svár zarovnat a vyčistit. Jakmile vyčistíte, dáte další vlastně vrstvu. Tady už jsem musel jet, mám jenom 2,5 elektrody, větší nemám, takže jsem to musel jet tady ve dvou vrstvách. Snažil jsem se to vyplnit a myslím si, že to bude v pořádku, takže teď jenom vybrousit, pak to hodit do barvy a, a bude mezi kus bude mezi hotovej. Tak jsem zase zpátky a doufám, že to takhle v pořádku? Takhle, tak. Takovýhle mezikus. Adapter Hecht pari Teď už jenom barva, teď už budou zkoušky, barva. A budu moct vyzkoušet ten pluch, jak se mě na to Ptáte. A teď tady bude slyšet ještě zvuk motoru, někdo to tam z vás chtěl, jak to v originál zní. Takže teď vám to nastartuju, slyšíte to na volnoběh a pak ve zvýšených otáčkách. Takže jo, jdem to natočit. Tady je připojený plůh, takhle to pak vypadá. Jistí mezi kusem.